8. až 9. března se v kongresovém centru Aldis v Radci Králové koná již 20. ročník festivalu Infotur a cykloturistika. Návštěvníci zde najdou nabídky turistických možností nejenom z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Letos přijedou zástupci Slovenska, Polska, Ukrajiny, Arménie, Srbska, Bosny, Chorvatska a Švýcarska. Doprovodné programu je připravena řada diskusí a prezentací jedna, která cestovatelů, fotografů a součástí Veletrhu je samozřejmě také konference, která se zahajuje těsně po slavnostním zahání 10 hodin, což je cykloturistika a aktivní dovolená. Veletrh každoročně navštíví kolem 4,5 tisíce lidí a vstup i doprovodný program je zdarma.